चुका करूँ पीएलएम बनावती बाजुओ है हमें काटखणो बनाती बाजू બદલાવતા કર્ણનું માપ પણ બદલાશે અને તે પ્રાયોગિક રીતે સાબિત પણ થશે તો આપણે કાટખોણા બનાવતી બાજુમાં પહેલા પાંચ સેટ કરીએ છીએ હવે આપણે ગરડીની મદદથી કાટખોણાથી બનાવતી બાજુનું માપ પાંચ સેટ કરીશું काट बाजुन करी हो। काट बाजुन करी। गर्ले गर्ले अपने काटकोण बनाती काटको बनाती बीजी बाजू बार सेट कर હવે પ્રાયોગિક રીતે જોઈએ તો કર્ણનું માપ થઈ જાય છે ધારો કે આ કાટકોણ ત્રિકોણ એ બીસી કર્ણ થશે હવે ધારો કે એ અને બીસી ના માપ અનુક્રમે પાંચ બાર છે હવે સૈદ્ધાંતિક રીતે આપણે ગણતરી કરીએ તો પાયથા પ્લસ બીસી સ્કવેર બરાબર એસી સ્કવેર એ બી સ્ક્વેર એટલે કે પાંચ નો વર્ગ પ્લસ બીસી સ્ક્વેર બરાબર વર્ગ બરાબર AC 25 24, बराबर बराबर 25 रीते आम अपने जुड़े शेदंत्रिक रीते प्रायोगिक रीते कर्णों मेर मे आम अपने जुदी जुदी बाजू ना मदला बदला बदली करता कर्णों मेरीफाय पायथकर्ष चकनी